بسم الله الرحمن الرحيم رايت شيئا لا يصف والاخوان المسلمين تاسيس لجماعه الاخوان المسلمين الايرلنديه ورئيس الوزراء الايرلندي الاسبق هو مؤسس التيار الشعبي الاخوان المسلمين وهذا ليس بمسلمين جدد قبل دخول أيرلندا إلى المسيحية هذا مذهب سياسي هم أساس الماسوني وملاحده والشيوعية وتنظيم القاعدة وتنظيم داعش هم مؤسس أوباما وهتلر وبوش وكلتنون هم صناعة اليهودية والصوفية والمجوسية والشيعة والصليبية والماسونيين فما فنتبهوا من هذه المنظمة الشريرة هذا المنظمات الإرهابية هم داعمة للحوثيين وإيران ومجموعة المتطرفة وكرهية والإرهاب ضد مسلمين ويصف بما الإرهاب والإسلام ليس بالإرهاب إنه يريد قتل المسلمين بدون أي سبب هذا الأمر في الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو بدون قتال مع الكفار ودعوه لهم الاسلام مثل المشايخ والعلماء العرب يدعو الاسلام في افريقيا وآسيا واوروبا وامريكا بدون عنف وتخريب وكراهيه